بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم قصائے درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم ساس خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم نالاتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم اسلام علیکم میرے نام عمر الام ہے میں جماعت اول میں بڑھتا ہوں آہ میں اپنے لامہ اقبال پر شیئر سنا گا ایش قاتل سے بھی تکی سے بھی بھی. جی محبت کا سلا مانگے گا جی کس سے عقیدت کا سلا مانگے, مانگے گا شکریہ